Powerpoint Live er et flott verktøy for universell utforming. Befinner du dig i klasserommet uten en prosjektor eller skjerm? Har du et klasserommet der skjermen blir for liten for enkelte av elevene? Eller har du elever i klasserommet som ikke snakker norsk og trenger oversetting i samtidig andre språk? Ja, da er Powerpoint verktøyet for dig. Og for å få dette til å fungere, så må du være i nettversjonen av PowerPoint. Du går in på skillegodte Lysbildefremvisning og velger Presenter direkte. Bare en liten praktisk ting. Hvis du bare vil presentere for din egen institution, så velger du bare personer i organisasjonen. Hvis du ønsker at alle i verden skal ha tilgang, så velger du alle. Min erfaring är er att det kan vara lurt i förhåll till att det inte alla som har loggat in på riktig riktigt samme samtidigt. En del institutioner har dessvärre släpptta denne möjligheten. Ökta i PowerPoint Live den avslutas för alltid 30 minuter etter du är färdig. Jag trycker nå på presentera direkte». Jag kommer upp på denna skärmen och nu ska jag visa to olika måter för brukaren att få tag i dette. Jeg tar fra mobiltelefonen min og jeg slår på kameraappen, tar og skanner QR-koden og trykker åpne i Chrome som jeg har. Nå er det viktig at hvis alle skal få tilgang til dette så må den deles offentlig, hvis ikke så må man logge in med sin Office 365-konto. Legg merke til at på skjermen nå så transkriberes dette på norsk, men jeg har en mulighet til å gå ned i venstre hjørne. Klikke på det språket jeg måtte önske som ikke er norsk, for exempel engelsk. Og det vil du se på skjermen nå er at dette er oversatt i samtid til engelsk. Det samme det kan jeg gjøre hvis jeg åpner en annen nettleser og deler denne adressen. Til venstre på skjermen ser du nå hvordan dette ser ut for studenten eller eleven i en nettleser. Hvis jeg nå går over til lysbildefremvisning, så kan jeg dra tilbake denne nettleseren, og vi kan se at den i samtid oversetter. Og mens jeg går til neste slide, så skjer også det på PowerPoint Live-presentasjonen min som går ut til studenten, som studenten har åpen på sin egen skjerm. Etter hvert som forelesningen strider fram så får studenten lysbildene opp på sin skjerm med transkribering borte til høyre. Dette kan den gå in og fjerne hvis den ønsker bare bildet av skjermen. Den oppvakte ser, den ser at jeg har en liten mikrofon i en mygg som jeg har koblet til nå, og det er veldig praktisk i forhold til når man ha stemmestyrt skriving. Jeg har kjøpt en enkel liten mygg som jeg kobler til USB-inngangen til min datamaskin. Og da får jeg god lyd enten jeg står stille eller beveger mig rundt og flytter meg uten at jeg er avhengig av å måtte stå stille på ett sted og en stationär mikrofon. Den vil også gi bedre kvalitet når jeg er i et bråkete rom, for det er ikke noe om for å få denne teknologien til å fungere, så er vi avhengig av å ha en god mikrofon. En annen positiv ting med PowerPoint Live, det er at når eleven ser lærerens presentasjon på skjermen, så har de mulighet til å gjøre skjermutklipp over i sine egne notater. For eksempel, hvis man skal bytte mellom skjermer, tar jeg Alt-Tab, og så bla jeg mig fram til OneNote, og her inne i OneNote kan jeg da, når læreren kommer til en interessant slide, vi kommer her for eksempel, så kan eleven gå in i sin egen OneNote, klikke inn, velge, in velge «Sett in velge «Skjermbilde». Da blir hele skjermen melkevit etter at OneNote har minimert seg, og så kan eleven dra over det området den ønsker å ta med seg fra lærernes presentasjon, og få den over i sin egen. Elevene kan da ha bilde til venstre, og for exempel skrive inn sine notater til høyre. En elev som følger lærernes presentasjon i PowerPoint Live kan zoome sig in på deler av skjermen. Det gjør den ved å trykke på Windows-tasten og pluss for å zoome innover. Når man trykker på Windows pluss så zoomer man sig in på det område av skjermen som man ønsker å lese nøyere. Vi kan også trykke på Windows bindestrek for å zoome oss ut igjen. Her har vi muligheten til å bestemme hvor mye vi zoomer oss in og vi kan bevege oss rundt i området for å lese noe bedre. For å gå ut av denne skjermbevisningen tar vi Windows Escape, og så er vi tilbake til der vi startet.